Ebben a rendkívül korszerű és felújított épületben úgy vettük észre, hogy eltűntek a szappanok. És mi szoppan belopó tolvajok vagyunk, és ezért jöttünk ide, hogy ezt a movementet megvalósítsuk ma. Ez előbb El a következőt hozunk kell a munka más eszközöket is, mert vannak olyan védekezők, ahol csak kulcsal lehet.